يا محمد قوم ماني قادر اقوم وريتني النجوم يا ويلي اليوم ترى كنت امزح لا تصير حيوان وش اللي تمزح ترى صفقني يا راس بعمود خربت لي ام الموت والله لا علم امويا يا جلدك انت و اللي يا خالد ماني فايق